Hej! Visste du at Google Chrome nettleser har fått in en innebyggd QR-kodegenerator? Det har aldri vært så enkelt å lage QR-koder som linker til websider. Detta er praktisk hvis du skal få elevene dine, kursdeltagerne, studentene dine til raskt finne fram til en webside, og hvis de har en digital dings som de kan ta en QR-kode leser, og ta bilder av QR-koden, så kommer det raskt til det stedet der du vil ha dem. Nå skal jeg vise deg hvordan du gjør dette her i Google Chrome. Det er så enkelt som du er oppe på den websiden du ønsker å lage en QR-kode-kobling til, så klikker du deg inn i adresselinja, da får du opp dette ikonet borte til høyre. Du klikker på dette ikonet for å opprette QR-kodet for denne siden. Da kommer QR-koden opp, du kan da trykke på knappen laste ned, og da får jag ned, som jeg ser i Chrome her nå, laster ned et bilde, og dette bildet kan du åpne, du kan lagre det, du kan kopiere det in i et verktøy som jeg skal på slutten av denne videon for å dele dette her med elevene dine. Dette kan du gjøre i alle mulige tjenester der en webside er åpen. Så så lenge websiden står i, så kommer dette ikonet fram til høyre med å lage QR-kode. Ett tips, det er at hvis du er i et delt Word-dokument, så er det viktig på forhånd å gå bort og trykke på del, og så passe på å dela denne her med hele verden, og så trykke bruk før du eventuelt lager en kobling. For delingsdokumentet kan ofte være på denna måten att de inte är tillgängliga. Personlig så brukar jag den tjänsten mest till att dela presentationen min med mine studenter. Och det gör jag på denna måten. Här är jag online PowerPoint. jeg har redan delat presentationen som jag visste i Word, så går jag opp på toppen. Här trycker på adressen, går trycker på ikonen for å generere QR-kod. Trycker på ladda ned. Så får jag upp denne QR-kodegeneratorn. Jeg høyreklikker på bildet, velger at jeg skal kopiere bildet, så går jeg inn i PowerPoint-presentasjonen min, der jeg alltid har denne QR-koden oppe i høyre vindu. Nå tar jeg Ctrl-V, og så får jeg opp QR-koden på skjermen, og da bare drar jeg den opp i hjørnet der han hører hjemme, og tilpasser denne her. Jeg pleier også å ha en side som sånn at jeg er på en side 2, der det skal være enda tydeligere, som QR-koden skal være enda større, så jeg blåser den opp skikkelig slik at den skal være tilgjengelig når kursuddageren min skal få tak i min presentasjon.